την σημερινή έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράγα θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο κρίσιμο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλους τους τελευταίους μήνες. Αναφέρομαι στις εξαιρετικά υψηλές τιμές ενέργειας και ειδικά φυσικού αερίου ως αποτέλεσμα της απρόκλητης βολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της απόπειρας της Ρωσίας να εργαλειοποιήσει τις πηγές ενέργειας εις βάρο της Ευρώπη. Πιστεύω ότι οι συνθήκες έχουν πια πλήρως οριμάσει ώστε στην επόμενη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλας να πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις για μια δραστική παρέμβαση στην αγορά του φυσικού αερίου. Όλοι πια αντιλαμβάνονται αυτό το οποίο η ελληνική κυβέρνηση ισχυριζόταν εδώ και αρκετούς μήνες ότι η αγορά του φυσικού αερίου πρακτικά δεν λειτουργεί ότι χρειάζεται μια δραστική παρέμβαση για να μειώσουμε το κόστος του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με αυτό τον τρόπο να διευκολύνουμε τις εθνικές κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμώ ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται πια σε αυτήν την κατεύθυνση και θα αναμένουμε τις οριστικές της προτάσεις για λήψη αποφάσεων στο δικό μα επίπεδο σε λίγε εβδομάδε στην Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Βρυξέλλη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τη θεσμική στάση του κυρίου Ερντογάν και τα όσα διεμήφθησαν στο δίκτυο των ηγετών. Κύριε Γκάτσο, η Ελλάδα ουδέποτε Απαντάω όμω πάντα με αυτοπεποίθηση κάθε φορά που θα προκαλείτε. Και είχα την ευκαιρία ενώπιον των 43 ηγετών που βρέθηκαν σε αυτήν την πρώτη σύναξη της Ευρωπαϊκή Πολιτικής Κοινότητας να επαναλάβω. Αυτά τα οποία είπα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Ρεθνών. Δεν νοείται σήμερα να κατηγορείται η Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο όταν η Τουρκία είναι αυτή η οποία θέτει ευθέω ζήτηματα που αφορούν μέχρι και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και ότι είναι αδύνατον να αποχωρήσουμε σε μια εκτόνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας όσο συνεχίζεται αυτή η ρητορική. Δηλώνω όμω για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή η οποία κλείνει την Πόρτα του διαλόγου. Εξάλλου, αισθανόμαστε απόλυτη αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι έχουμε το δίκαιο και το διεθνέ δίκαιο με το μέρο μα. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία μέσα από αυτόν τον διάλογο, ο οποίο έγινε μπροστά σε όλου του ηγέτε, να αντιληφθούν και ενδεχομένω συναδελφοί μου οι οποίοι δεν έχουν βαθιά γνώση των, των ζητημάτων αυτών. Ποιο είναι αυτό ο οποίο προκαλεί, ποιο είναι αυτό ο οποίο υψώνει τους τόνους και ποια είναι εκείνη η χώρα η οποία με αυτοπεποίθηση υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς ποτέ όμως να κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Επαναλαμβάνουμε, κλείνουμε όλα τα παράθυρα σε κάθε πρόκληση, αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. Για τα στο Αιγαίο, Ακόμα μια φορά θέλω να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη για αυτά τα οποία έγιναν χθε σε δύο ναυάγιας Λέσβο και έξω από τα κύθυρα νομίζω ότι όλοι διαπίστωσαν ότι με αυτοθυσία το ελληνικό λιμενικό η ακτοφυλακή αλλά και όλες οι άλλες κρατικές υπηρεσίες έσπευσαν να σώσουν κατατρευμένους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς μπήκαν σε βάρκες χωρίς σωσίβια και απέπλεσαν από τις τουρκικέ ακτέ μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες κέρκες συνθήκε. Πρέπει πλέον να σταματήσει αυτή η εργαλοποίηση του προσφυγικού και καλό ακόμα μια φορά την Τουρκία να συνεργαστεί με την Ελλάδα έτσι ώστε να εξαλείψουμε μια και καλή αυτά τα δίκτυα, τα άθλια δίκτυα των διακινητών κατατρεγμένων ανθρώπων να μην χάνονται άλλε ζωές αχρίαστα στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι η Τουρκία εφόσονται το θέλει, το έχει αποδείξει εξάλλου. Ε, μπορεί να κάνει ε, περισσότερα ε, ώστε να περιορίσει. Το πρόβλημα το οποίο γεννάται στη ρίζα του και αυτό έγκυται στις βάρκες οι οποίε φεύγουν από τις τουρκικές άκτορες. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κάνει αυτό το οποίο κάνει πιστεύω με αποτελεσματικότητα και με ανθρωπιά τα τελευταία τρία χρόνια. Να υπερασπίζεται τα σύνορά τη, ταυτόχρονα όμως να προστρέχει και να σώζει κάθε άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του στη θάλασσα. Talks around the crisis. Your country has been very vocal, that this is new. When do you see this happening and what? Form? Um, uh, as you know, we've been advocating for a price cap uh, since last uh, since last March. Uh, I see uh, a, grow, a growing momentum of uh, other heads of state and government uh, who have joined uh, our call uh, for a more drastic intervention uh, in the wholesale uh, gas market. And I'm also particularly encouraged by the fact that the president of the commission has recognized uh, the need for a drastic, temporary, but drastic intervention uh, in the gas market. What we would expect from the commission, and I think this is what we will task the Commission once more to do is to come up with a concrete proposal by the next European Council uh, in Brussels in a few weeks from now. It is time to take decisions. We need to take decisions now. I think we have already lost time. Uh, we're paying higher prices than, than we should. Uh, we are uh, supporting households from our national budgets, but there's a limit to how much we can, we can do that. And we have uh, an opportunity to flex our European muscle uh, in a common way uh, in order to uh, prevent uh, putin from uh, weaponizing uh, uh, natural gas at the expense of european societies the next summit i mean the decision needs to be made uh, we need a concrete proposal by the commission by the next summit and a decision has to be made uh, by the next summit we've already lost uh, uh, we've already lost time thank you so